Детися в річці купають, а коровки пасуть. Дівчата віночки про них сплітають, по воді пущають. Павай віночку по чистям ярочку, позрав милому передай. Павай віночку по чистям ярочку, позрав Zelený, do chlapci plie, vodoju krutý tia, ja. do chotroho chlapca či no plie, s najúženicia. Ja. Pávaj vinočku po čistým jaročku, podrami lomu, bereda. Počistil Jaročku, pozdrav milomu, peredaj. Ten bylý čorňavý vinočok zlápa, pezne nej dároval. V medielu u cerky, ohlašku dával, v spodu tancoval. Plávaj Vinočku, počistil Jaročku, pozdrav milomu, peredaj. Jarroč pozdra mi omu